مجھے یہ کارڈ دکھائے گا اس کا یہ بندہ ویڈیو بنا رہا और पुलिस इसे चेक कर रही है ये बता रहा हूं ये देखिए ये देखिए ये देखिए बंद करो سیکورٹی <سؤال> بنا اس کو کہیں جو اخر پانچ چھ ویک اپ نے جو لے لیتے اور سارے ادھر ہو جائیں گے